میں کہ بے میں سے دشا دے میں دل دل میں فانی مدغم دیکھ جائے تاد دیکھنا رات فوت ہو گئے بندے بتری انہاں بتریجا نو ملنا چاہتی میں تے او ہے. او ہے. او ملنا میں بہن چھوڑیا دن وہ ملنا چاہتی ہوں میں میری بہن جا کچوا کے تھے لائے تے بھائی میرے بچے چیت ڈوب بھنیں ڈوب میرا بھائی میری بہن دان ہے ڈافیا بھائی میرا نام ہوا غلام آشا نائیں سناخشی کار دی غلام آشا آئے بھائی سناخشی کار جیسے سال بنان پے سارے سات ڈانڈ کے نان کے آخین بھائی تھی اصل ہے میں آپ کوئی نہ میں برائی دیں آپ کا بناؤ نہ بناؤ تھوڑی مرضی ابو دس نولارام نولارام ان بچوں میں ڈا نولارام ہے ما پرناڈی چائی شادی کر دی تھی او تو گدر پائی گیا مائی تھائی رہل گیا او دو گئے ایتھو با دیا دے میرے سامنے ہن کھاد پر راندے اوت لوٹھیاں پائی گئیے بندے مران پائے گئے بھجن پائے گئے او رات راتی, راتی باگے پیچھے اللہ جانے کی دے کیتے کی دے نہیں مینوں کوئی پتہ کیا ڈاڈا میرے کو پیاز دا پالا سامبر سب کچھ میرے ہاتھ نہ پا تو ڈے جا می پیاز پالا جی بالا بچا لی ماں ہو را شروع کر دیا چارا نے گیا میں آخ میں میرے ماں پیو رب گول او بات نہیں آیا ایلیند گلین می لبا او میرا چور ہویا. تے دشیار ہوا تے پیا مندر آ گیا چودہ اگست آتا ہے جیسے ہی کہ ہم نے سوچا بھائی یہ بھی وقوع چودہ اگست کا ہی ہے ہم نے خبریں میں یہ خبر لگوائی چودہ اگست بعد حوالہ دیا اما جی کا کہ یہ چودہ اگست کو انیس سو کو اپنے خاندان سے بچھڑ گئی تھی اس چودہ اگست پہ پھر دوبارہ ہم نے خبر لگائی ہے یہ خبر لگنے کے بعد پھر یہ ہی آئے ہیں چینلوں والے انہوں نے ریگارڈنگ کی عالمگیر بھائیوں انہوں نے پروگرام بنایا کے حوالے سے یوٹیوب پہ چینل پہ ادھر انڈیا میں ہیں زید بھائی انہوں نے دیکھا میرا نمبر بھی دیکھا اور رابطہ کیا کہ یہ جو اما کا خاندان ہے ان کا نام کیا ہے میں نے ان کو اما کے خاندان کا نام بتایا <سؤال> <سؤال> جی ہوں کل پرسوڑی جلدی کلر پیے جی میں پتہ لگے گی چیٹے چیٹے رنگے ڈندڑیے چیٹے چیٹے بتری کناتویں لتان تولی اکھی تو میل دے وہ میو آپ کی ولاد بیجا دے میری زندگی سے میم ملا دے